નમસ્કાર મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે બીએડ અને એમએડ એડમિશન બે હજાર ત્રેવીસની જે નોટિફિકેશન એટલે કે જાહેરાત આવેલ છે તે વિશે જાણીશું આપણે જેમાં ત્રણ યુનિવર્સિટીની અલગ અલગ તારીખો જે છે એ તમને જાણવા મળશે જેમાં પહેલું છે ભક્ત નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જુનાગઢ બીજું છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ અને ત્રીજું સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર તો જોઈએ વિગતવાર તારીખો ત્રણેય યુનિવર્સિટીની ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની તારીખો નીચે પ્રમાણે છે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જુનાગઢ પાંચ બે હાજર ત્રેવીસ સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો બે નંબર છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બી ની જાહેરાત માટે પાંચ પાંચ ત્રેવીસ થી ત્રીસ પાંચ બે સુધી તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો અને ત્રણ નંબર સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર જેની તારીખ છે પાંચ પાંચ બે થી પંદર પાંચ ત્રેવીસ સુધી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી બી ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો બી એડ આ ત્રણે ત્રણ જાહેરાત છે એમએડ જોઈએ તો ફક્ત ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જુનાગઢને જ લાગુ પડે છે તેમાં તમે એમએડ માટેની અરજી કરી શકો છો ખાસ મિત્રો કે આ વર્ષથી આઈઆઈટી ગાંધીનગર જેમાં ફિફ્ટી નાઇન કોલેજો જોડાયેલી હતી એ આ વર્ષથી મુક્ત થયેલ છે એ હવે જે યુનિવર્સિટીમાં જોડાયેલી રહેશે તો મિત્રો વાત કરીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી અગાઉ જોડાયેલી હતી શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર અને તેની સાથે ગ્રાન્ટેડ બી કોલેજ જોઈએ તો ડોક્ટર સુભાષ જુનાગઢ આ બંને યુનિવર્સિટીમાં જોડાયેલી એમએડમાં ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો હવે વિગતવાર આપણે જોઈએ ભક્ત કવિ નરસિંહ યુનિવર્સિટી જુનાગઢ એમાં બી અને એમએડ પ્રવેશ પ્રક્રિયા બે હજાર ઓનલાઈન પ્રવેશ तेवीस रोज सवे अग्य बादन कर स्टेप फॉलो करवा 24, 23, तेवीस तेवीस रेग्युलर फी तारीख बीस तेवीस लाइट फी तथा ओगन पांच तेवीस एकत्र तेवीस लाइट फी प्लस पेनल्टी फी साथ अपना प्रवेश फॉर्म तथा फी ओनलाइन भरी सकस ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म कोईप मुश्किल आप हेल्पलाइन नंबर नाइन वन -12 सेवन थ्री वन टू वन वन टू वन रविवार दिवसों बीके एन एमयू डॉट ईडीयू डॉट इन पर क्लिक वेबसाइट पर होम पेज ओपन थे त्यार बाद, क्लिक स्टूड मेनू जवा तीजु स्टेप एडमिशन चौथु स्टेप खास चार्षा अपना विद्यार्थी एम एड प्रवेश फॉर्म भरी सकते बीएड में प्रवेश समय स्नातक कक्षा से छीट रजू करने तथा मा प्रवेश समय बीएड नी बीएडर एक चारीट रजू करने लायक गवेश प्रवेशनलाइन सबमिट करसिटी खाते के संलग्न कोई बीएड के एम एड को फॉर्म जमा करने नही तो आ मित्रों भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी गाइडलाइन थी प्रवेश परीक्षा स्नातक मधार एडमिशन आप सौराष्ट्र युनिवर्सिटी संलग्न ग्रान इन एड सरकारी सेल्फ फाइनाजों में बीएड बसम चलेक् आ वर्ष अभ्यासक्रम में प्रवेश मे नीचे ऑनलाइन अरजी वेबसाइटी अरजित फी रूप चार सौ पचास साथनलाइन अर्जी करवा समय मरियादा तारीख पांच पांच तेवीस तीस पांच तेवीस सुधी मैनेजमेंट कोटा प्रवेश मेड़वा ऑनलाइन अरज करवास पात्रता યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવેલ છે એસસી એસટી અને એસસીબીસી કેટેગરી સિવાયના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્નાતક અથવા અનુસ્નાતક લઘુત્તમ પચાસ પરંતુ એસસી એસટી અને એસસીબીસી કેટેગરી વિદ્યાર્થીઓને પાંચ છૂટ મળશે प्रवेशता न फो अपो आप प्रवेश रूज टी नहीं होने से छक्त युनिवर्सिटी द्वारा आप एक्सटर्नल मार्क्स गणसे अधर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो માટેનું માન્ય હોય તેવું જોડવાનું રહેશે પ્રવેશ સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારની પૂછપરછ માટેનું સ્થળ ચેરમેન શ્રી બી પ્રવેશ બે હાજર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી એકેડેમિક સેન્ટર सेंट्रल बैंक पाड़ सौराष्ट्र युनिवर्सिटी केम्पस राजकोट फोन नंबर नाइन नाइन नाइन एट एटल जीरोल एड्रेस वेबसाइट प्रवेश संबंधित कोईप जाहरात हे वर्तमान पत्र में आई मीएड मध्यस्थ प्रवेश समिति वेबसाइट पर जो वक्त वक्त बीएड मध्यस्थ प्रवेश समिति वेबसाइट जो रही वेबसाइट पर मुक सूचनाओं ने अनुसर ज टीचिंग राजकोट बी एड इंग्लिश विषय साथी अंग्रेजी मध्यम आ कोलेज्रेजी विषय स्नातको प्रवेश मिली सकते कृषि विषय स्नातक विद्यार्थी बी आर एस बी एड को प्रवेश लाइक नंबर युनिवर्सिटी संलग्न बी एडोध पर मुकेला ई ब्रोसर जी सकाश नंबर चार जीवन ज्योत महिला बी ए बीएड वागेलाजीटी मान्यता मुजबे बी ए बीएड इंटीग्रेटेड सक सौ हम मित्र सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वलभ विद्यानगर एनसी रेग्युलेशनार चौदह अंतर्गत बी एडर तेवीस શૈક્ષણિક વર્ષ બે હજાર ત્રેવીસ ચોવીસ થી આણંદ અને સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે આ સાથે સાત કોલેજમાં તમે બી માટે પ્રવેશ લઈ શકો છો ઉપરોક્ત સરકારી અનુદાનિત બી કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજીપત્રક પાંચ પાંચ ત્રેવીસ થી પંદર પાંચ ત્રેવીસ સુધીમાં सिटी वेबसाइट एसपी अर्जी तमाम दस्तावेज स्व प्रमाणित रूबरू सोमवार शुक्रवार सवार सुधी में युनिवर्सिटी कार्यालय पाड़ रूम नंबर एक सौ अठारू रहू महितेबसाइट पर યુનિવર્સિટીમાં અરજીપત્રકની હાર્ડકોપી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સત્તર પાંચ સાંજના પાંચ કલાક સુધી રહેશે જે વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક અથવા અનુસ્નાતકની ડિગ્રીમાં પચાસ એન્જિનિયરિંગ અથવા ટેકનોલોજીમાં વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષયના સ્પેશિયલાઇઝેશન સાથે સ્નાતક અથવા અનુસ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવનાર માટે પંચાવન ટકા એસસી એસટી માટે પાંચ છૂટ રહેશે તેથી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ જ પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે ખાસ નોંધ જોઈએ બીએડ પ્રવેશ માટે બીએડ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવા માટેની તારીખ નવ ત્રણ ત્રેવીસ થી અઠ્યાવીસ ત્રણ સુધી રાખવામાં આવેલ હતી જે દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભરેલ છે પરંતુ યુનિવર્સિટીમાં ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ સાથે વેરિફિકેશન કરાવી પ્રવેશ ફોર્મ જમા કરાવેલ નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓએ પંદર પાંચ ત્રેવીસ સુધી પ્રવેશ ફોર્મ જમા કરાવવાનું રહેશે થેન્ક યુ વેરી મચ